Tancuji swing a čtu, poslouchám hudbu a cestuju, hodně ráda cestuji. Když mám volno, tak nejradši chodím na procházky, jenom se procházet po Praze nebo někde za Prahou. Čtu nějakou knížku nebo se potkám s kamarádem. Když mám volno, tak s to čtu nebo jenom tak brouzdám po internetu, poslouchám hudbu, já poslouchám totiž hodně hudby. a chatuju s kamarádama. Tak ráda sportuju, nebo si zajdu za nějakou kultrou, nebo čtu knížky. Já mám volno pořád. Nebo aspoň tak, já opravdu mám volno pořád, takže... Takže se dělám tak život, no, prostě žiju, tak... No, obvykle doma u televize, nebo se snažíme sportovat. Já chodím na Pavryogu. Jezdíme na lyže, občas na koločkové brusle.